يا ولد علينا محمد محمد, محمد, محمد شجعة تنور علينا محمد محمد آه يا ولد جهو جانت الأمم كفر تحر وجهل تعب دسنا بالحجر لا جهو بيل وتحت قانون العبودية نعمل وتحت قانون العبودية نعمل وبين هذا وذاك شحن رك أمل هذا وذاك شحن رك أمل الظلم أصل محمد محمد هذيل الظلم أصنعه محمد محمد لا سلك بجدامه محمد محمد نبينا محمد محمد بيكهدي دينه محمد نبينا حنّر بيك اهديتي انا حنّر بع غنى